في قلوبنا ما احنا نرسمها للناس في ضحكة خافين اوجعنا فينا حظ ومكتوب واسمها بتبقى الدنيا سهله ونعيشها دنيا صباب نندي اللي شرينا ونحب اللي عشها قدومه جمله ترتاح في المعامله ده اللي عامل حبيبك بكره يضيع في كلمه في كلمة